Вранці 14 квітня російська армія знову обстрілювала Очаків. Безпека на Воликдень. Миколаїв готується до свята. Як живе та відновлюється колишнє прифронтове село Костянтинівка, що на Миколаївщині? Матеріал далі. 14 квітня вранці російська армія в вчергово обстріляла Очаків. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Національної поліції Миколаївщини Сергій Шайхет. Загиблих немає. Вибухи в місті пролунали після 8.30. Повітряну тривогу не оголошували. Протягом попередньої доби, за даними Миколаївської обласної військової адміністрації, Очаківську громаду не обстрілювали. На арешті території області також обстрілів не зафіксовано. Ігор живе в Костянтинівці. Каже, з жахом згадує вечір 1 квітня 2022 року, який застав у батьківській оселі. Орієнтовно о 18-й годині поблизу будинку його бабусі, що знаходиться поруч, влучив російський снаряд. Почули вибухи, прибігли в коридор та всі впали напів. І почули такий глухий вибух. Ми побіжали всі до підвалу, прятатися. І потім, десь через хвилин 30, ми вже виліз, вилізли і побачили, що тут прильот. Каже, місяць тому законсервувати будинок допомогли волонтери. Загалом внаслідок російських обстрілів на території Костянтинівки було пошкоджено 25 будинків, поштове відділення та освітній заклад, розповідає староста села Ніна Стогній. Чи придатний останній для відновлення, буде визначено за результатами обстеження експертної комісії. Пошкоджено дах, вибиті вікна, двері. Пошкоджена підлога, перестінки в багатьох, багатьох класах, пошкоджені меблі. Бо навколо школи дуже багато було сміття теж, люди це все винесли, вимили, прибрали, вікна зашили. В селі є водопостачання. Електроенергією забезпечені всі житлові будинки, крім одного. Але й ця проблема вирішується, говорить староста. До повномасштабної війни в селі проживало орієнтовно 400 людей. Після 24 лютого 2022 року більшість з них виїхали. Спочатку було людей 60 коли стихали вже бойові дії, то почали люди вертатися назад до своїх домівок. І на сьогоднішній день на території проживає вже 172 чоловіки, із них 25 дітей. Село не однак ми наприкінці минулого року, на початку цього року доставляли до всіх домогосподарств по два кубометри. Паливної деревини за державною програмою. Наступним таким немаловажливим приємним моментом це є автосполучення, власне Костянтинівки із обласним центром, тому що з січня місяця невелика маршрутна таксі е, курсує. Очільник громади говорить, продовжують забезпечувати гум допомогою селян. Водночас відновили роботу магазини на контролі і надання медичних послуг. Медичне обслуговування зараз в Костянтинівці здійснюється виключно через Новомиколаївську АЗПСН. Сімейна лікарка щотижня у п'ятницю приїздить туди, лікарі без кордонів працюють. Також обстежений майже весь житловий фонд на наявність вибухонебезпечних предметів. Перевіряють сільськогосподарські угіддя, каже Максим Коровай. Закликає місцевих поки утриматися від походу на кладовище на Великдень заради безпеки. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Юлія – прихожанка собору Каспарівської ікони Божої Матері. Каже, кілька днів тому повернулася додому з-за кордону. Рада знову опинитися в храмі. Приходжу до церкви по душевному поклику своєму. Коли так і відчуваю, що я потребую підтримки. Ходжу вже, мабуть, десь років 10 регулярно, в будь-який будь день.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 Раніше Херсону, з Херсона все було доставлялося, зараз з Херсону нема нічого. І в прошлом році теж нічого не було. Доставки не було. Чому? Бо війна. Житель Миколаєва Андрій О, да. говорить, що часто купує овочі для салатів, борщу і супів та відчув зростання цін. О, два рази точно подорожчали. Ну, в зв'язку з війною, в тому числі. Херсонщина зараз вона купована, тому і овочі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 У порівнянні з груднем 2022 року обочева продукція зросла у ціні на 41,8%. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.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 Поступив сигнал замінування транспортного засобу. Там виїжджає кінолог з собакою по ВР, ВП і зброї. Разом зі, зі своїм чотирилапим другом напарником він здійснює пошук вибухівки. Сидень, чері, піші.